مساء الخير اهلا وسهلا بيكم آه وصفتنا النهارده وصفه بسيطه وسهله جدا هي تحليه كلنا عارفينها اللي هي تحليه الزلابيه لكن الزلابيه المره دي احنا هنعملها بدقيق السميد احنا عشان نعمل الزلابيه بدقيق السميد معانا كوبايتين سميد معانا معلقه صغيره آه بيكنج باودر معانا ربع معلقه او تاتش صغير من الملح ومعانا نص كوبايه زيت نص كوبايه دقيق وثلاث معالق كبار نشا ومعانا كمان للحشو هنحشيها بطريقه معينه هتشوفوها مع بعض حالا العجوه او الملبن ومعانا كمان الفانيليا ومعانا ميه للعجن هنبدا على طول نعمل الوصفه بتاعتنا ان شاء الله في بوله بناخد كوبايتين السميد بتوعنا ونص كوبايه الزيت دول بيتبسوا كويس مع بعض الخطوه دي مهمة جدا في الوصفة دي بتفرق كتير قوي ان السميد كله يتغلف بالزيت بعد ما بسينا دخلنا الزيت كله في السميد بنبدأ نكمل مكونات بتاعتنا بنضيف نص كوباية دي وبنضيف كمان عليها ثلاث معالق النشا بتوعنا وبنضيف عليها نص معلقة الملح عليها كويس ومعلقه البيكنج باودر اللي هي الصغيره بنضيفها وبنخلط العجين كويس وبنضيف عليهم تقريبا نص معلقه نص معلقه صغيره اللي هي الفانيليا السايله او الفانيليا حبيبات حسب المتواجد عندك نبدا ندخل المكونات في بعضها وبنبدا نضيف الميه للخلطه بتاعتنا وبنعجن لحد ما بنحصل على عجينه متماسكه يعني الميه مقدارها تقدري تحدديه بنفسك حسب العجينه، احنا كده المقدار ده كويس جدا العجينه اتعجنت بنبدا نسيب العجينه دي حوالي نص يعني ساعه لحد ما ترتاح شويه وبنبدا نشكلها مع بعض في التاني ان شاء الله، نرجع لكم حالا. زي ما احنا شايفين يا جماعه دي العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت حوالي نص ساعة عجينة جامدة ماسكة نفسها مفيهاش أي مشاكل إن شاء الله تكون سهلة وبنشتغل بيها بالطريقة العادية جدا زي ما انتم شايفين وبنعمل الكور بتاعتنا بالطريقة السهلة البسيطة اللي احنا شايفينها في إيديكم بقى تكبروا العجينة عن كده شوية تكبروا الكور عن كده شوية اعملوها بالطريقة اللي تريحكم لكن من وجهة نظري ده الحجم المعقول للزلابيا اللي احنا قلنا عملناها من عجينه ودقيق السميد من غير خميره طبعا بيكنج بودر وبتتالف الزيت بالطريقه العاديه جدا زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله لكن دي طريقه سهله جدا وجميله وان شاء الله تعجبكم وتكون معقوله وزي ما احنا اتفقنا احنا بنعمل مع بعض وصفات سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها وفي الاهم وصفات اقتصاديه ما بتكلفش جدا هي مجرد كوبايتين سميد ونص كوبايه دقيق وثلاث معالق نشا ومكونات بسيطه جدا وبتبدا تشتغل معانا بالطريقة اللي احنا شايفينها دي ان شاء الله يا رب تكون سهله عليكم وكلنا نقدر نعملها نكمل الكميه اللي فاضله وبعد كده نقلي في الزيت وبنبدا نقل الكرات زي ما احنا شايفين دي كرات السميد أو الزلابية السميد زي ما احنا اتفقنا على تسميتها هي شيء جديد طبعا مش موجود يعني أنا مش عارف بصراحة بالضبط في حد عمل الوصفة دي قبل كده ولا دي أول مرة تتعمل لكن على كل الأحوال هي إن شاء الله بتكون وصفة لذيذة وسهلة وتكلفتها بسيطة وبتضيف بيها بالطريقة المعتادة في زيت غزير درجه حراره ما زيت درجه حراره عاليه جدا لان الطبقه الخارجيه هي اللي هتتحرق او هي اللي هتاخد لون بسرعه ومن جوه مش هيكون لسه استوى زلابيه السميد السهله الاقتصاديه اللي ما بتكلفش خالص وطريقه عملها سهله شايفين اللون بدأ يتحول للون الذهبي الجميل احنا في اللحظه دي بنبدا اننا نطلعها طبعا احنا ما حطيناش السكر فيها خالص بنبدأ نطلعها على شربات اللي هو السيرب البارد، سيرب مش سخن سيرب البارد وبنكمل الكمية كلها وبنشوف التقديم النهائي شكله عامل ازاي، ده الشكل النهائي يا جماعة احنا طلعناه على العسل على طول على طول لكن ما فيش مانع اننا نديها شويه السيرة باللي احنا مع بعض سيره المتوسط مش تقيل ولا خفيف الطريقه سهله جدا وبسيطه وان شاء الله تعجبكم وتقدروا تعملوها لان هي وصفه غير مكلفه وصفه مش صعبة جدا ولا فيها اي حاجة ما اي مشاكل وبسيطة تقدروا تعملوها دي الشكل النهائي لوصفتنا النهاردة أه بتمنى ان الوصفة تعجبكم ونشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة شكرا للمتابعة